સૌ મિત્રો જુલાઈ વિશ્વ પ્રકૃતિ આજે વર્લ્ડ હેપિટાઇટિસ ડે પણ છે અને આજનો દિન મહિમા છે કેકાશાસ્ત્રીનો જન્મ દિવસ એટલે અઠ્યાવીસ જુલાઈ વિશ્વ પ્રકૃતિ સંરક્ષણ દિવસ બે કુદરતી સંસાધનોના રક્ષણ અંગે જાગૃતિ ફેલાવવા અને લોકોને પ્રકૃતિના સરક્ષણના મહત્વને સમજાવવા માટે અઠ્યાવીસ જુલાઈને વિશ્વ પ્રકૃતિ સંરક્ષણ દિવસ મનાવવામાં આવે છે આ દિવસની ઉજવણી પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એ છે કે પૃથ્વીના પ્રાકૃતિક વાતાવરણથી લુપ્ત થવાની ધાર પર રહેલા વૃક્ષો અને પ્રાણીઓનું સંરક્ષણ કરવું વિશ્વ પ્રકૃતિ સંરક્ષણ દિવસ દર વર્ષે અઠ્યાવીસ જુલાઈએ ઉજવવામાં આવે છે સ્વચ્છ ભારત અભિયાન પ્રોજેક્ટ ટાઇગર વગેરે જેવા પ્રકૃતિને બચાવવા ભારતે છે કે તંદુરસ્ત વાતાવરણ અને ઉત્પાદક સમાજ માટેનો પાયો છે આ દિવસ પણ વર્તમાન અને ભાવિ પેઢીની સુખાકારીની ખાતરી આપે છે પ્રકૃતિનું સંરક્ષણ કેવી રીતે થઈ શકે અથવા આપણે આપણા પ્રકૃતિનું રક્ષણ કેવી રીતે કરી શકીએ મહાત્મા ગાંધીજી એ વ્યાખ્યા કરી છે પૃથ્વી દરેક માણસની જરૂરિયાતો સ્વચ્છ વાતાવરણ બનાવવું જરૂરી છે પ્રકૃતિને જંગલમાં કાપવા ગેરકાયદેસર વન્ય પ્રાણી વેપાર પ્રદુષણ પ્લાસ્ટિક રસાયણો વગેરેનો ઉપયોગ કરવા જેવા અનેક જોખમો છે પૃથ્વીએ પાણી હવા જમીન ખનીજ ઝાડ પ્રાણીઓ ખાદ્ય વગેરે જેવા જીવન જીવવા માટેની પાયાની આવશ્યકતાઓ પૂરી પાડી છે તેથી આપણે જોઈએ પ્રકૃતિને સ્વચ્છ અને સ્વસ્થ રાખવું ઔદ્યોગિક વિકાસ અને અન્ય ઘણા પરિબળો પણ પ્રકૃતિના ઘટાડા માટે જવાબદાર છે આપણે જે પણ કરીએ છીએ તે વાતાવરણને અસર કરે છે કારણ કે વિશ્વ એક છે અને કોઈક રીતે એક સાથે જોડાયેલું વિશ્વ પ્રકૃતિ દિવસનો ઇતિહાસ જોઈએ તો વિશ્વ પ્રકૃતિ ઉજવવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ એક આવે છે અને પ્રકૃતિને ટેકો આપે છે તેનું શોષણ ન કરો પ્રકૃતિ સંરક્ષણ એ પ્રાકૃતિક સંસાધનોના રક્ષણ અને જતન સંચાલન અને ઉપયોગો છે આપણે જાણીએ છીએ કે કુદરતી અસંતુલનને લીધે આપણે ગ્લોબલ વોર્મિંગ વિવિધ રોગો કુદરતી આફતો તાપમાનમાં વધારો વગેરે જેવી અનેક સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યા છીએ તેથી આવનારી પેઢી માટે તેને જાળવવું જરૂરી છે તેથી સંસાધનો બચાવવા તેનું રિસાયકલ કરવું તેને જાળવવા અને તેના નુકસાનના પરિણામો સમજવા અને વિશ્વભરના લોકોમાં જાગૃતિ લાવવી अर्थ काईवी ने तेना ने बचावा सरकार ने मोटी जतन करें फरजत नहीं दरक व्यक्ति भाग लाइ सके प्रकृति संरक्षण कर एक सुंदर उपहार કેટલીક રીતો એવી છે કે જેના દ્વારા આપણે પર્યાવરણનું સંરક્ષણ કરી શકીએ રિસાયકલિંગ શક્ય તેટલું ફરીથી વાપરી શકાય તેવું અને બાયોડિગ્રેડેબલ ઉત્પાદનો ખરીદવાનો પ્રયાસ કરો શક્ય હોય તો બધું રીસાયકલ કરો નંબર બે પાણીનો વપરાશ ઓછો કરવો જરૂરી છે નંબર ત્રણ વીજળીનો ઉપયોગ ઘટાડવો જ્યારે તમારું કાર્ય ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણ દ્વારા કરવામાં આવે છે તો પછી તેને બંધ કરો આ રીતે ઉર્જા અને પૈસાની બચત થશે નંબર ચાર વૃક્ષો વાવો અને ગ્રહ પર લીલો બનાવો નંબર પાંચ શાકભાજી ઉપલબ્ધ છે તે રસાયણો અને રોપવાનું અને કાર્બનિક ખોરાક લેવાનું વધુ સારું છે પર્યાવરણ અમને તેના માટે તેના સંરક્ષણ માટે નહીં પણ અમારી આવનારી પેઢીઓ માટે કહે છે મોહિત અગાડી નંબર છ कचरा पेटी बचवातर बनाव सारूटरी पर हानिकारक के मेरे धूम्रपान कर सीधा जमीन पर फेंकी देख शुद्ध कचरा पेटी है नंबर नौ પ્રકૃતિ પર્યાવરણ અને ઉર્જાના સંરક્ષણના ઉપયોગ વિશે લોકોને જાગૃત કરો પર્યાવરણના સંરક્ષણ વિશે ત્રણ આવશ્યક શબ્દો છે જે ઘટાડો રિસાયકલ અને ફરીથી ઉપયોગ પ્રકૃતિનું સંરક્ષણ ખૂબ જરૂરી છે વૈજ્ઞાનિકોએ પણ અમને નજીકના ભવિષ્યમાં સામૂહિક લુપ્તતા વિશે ચેતવણી આપી છે પ્રકૃતિ વિશેના ઘણા દસ્તાવેજો દર્શાવે છે કે સંસાધનો ગોર્ અમે કુદરતી સંસાધનો સાથે એકબીજા સાથે જોડાયેલા છીએ કુદરતી વિશ્વમાં બિનસલાહભર્યા વ્યવહારના વધતા જતા ખતરોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે અને પડકાર એ છે કે ટકાઉ વિકાસ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રકૃતિની જાળવણી અને સંરક્ષણ કેવી રીતે કરવું ચાલો આપણે ભેગા થઈને પ્રકૃતિના સંરક્ષણમાં સ્થાનિક રાષ્ટ્રીય અથવા વૈશ્વિક સ્તરે ફાળો આપવા પ્રયાસ કરીએ તે ફક્ત આપણી વર્તમાન પેઢીને જ નહીં પરંતુ ભાવિ પેઢીઓને પણ લાભ કરશે સંરક્ષણ એક એવું કારણ છે જેનો કોઈ અંત નથી કોઈ અર્થ નથી કે જેના પર આપણે કહીશું કે અમારું કાર્ય સમાપ્ત થઈ ગયું છે દલામાં હવે જોઈએ મિત્રો અઠ્યાવીસ જુલાઈ એટલે વર્લ્ડ હેપેટાઇટિસ ડે બે આજે અઠ્યાવીસ જુલાઈ ને વર્લ્ડ ડે તરીકે મનાવવામાં આવે છે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠન ના આકડાકીય માહિતી અનુસાર વિશ્વભરમાં લગભગ 32 કરોડ 50 લાખ લોકો હેપેટાઇટિસના શિકાર બન્યા છે અને તેની સાથી જ જીવન જીવવા માટે મજબૂર છે હેપેટાઇટિસ એક એવું ઇન્ફેક્શન છે જે શરીરના લિવરને અસર કરે છે લિવર વ્યક્તિના શરીરમાં રહેલું સૌથી મોટું અંગ છે લિવર શરીની અલગ અલગ ક્રિયાઓમાં મદદ કરે છે જેમ કે જમવાનું પચાવવામાં એનર્જી જમા કરવામાં અને શરીરમાં રહેલા પદાર્થો કરવામાં મદદ કરે છે હેપેટાઇટિસની સમસ્યા થવા પર લિવરમાં ઇન્ફેલ એમેસમ એટલે કે સોજો આવવો અને બળતરા થવાની સમસ્યા વધી જાય છે જેના કારણે લીવર ગંભીર રીતે ક્ષતિગ્રસ્ત થવા લાગે છે અને ત્યાં સુધી કે લીવર કેન્સરનું પણ જોખમ બની શકે છે નંબર એક હેપેટાઇટિસ બીમારી ના સામાન્ય રીતે પાંચ પ્રકાર છે જે વ્યક્તિને સૌથી વધારે અસર કરે છે એ અને ઈ દૂષિત ભોજન અથવા પાણીના કારણે થાય છે જેમાં આ વાયરસ હોય છે જ્યારે હેપેટાઇટિસ બી સી અને ડી સંક્રમિત વ્યક્તિના શરીરના તરલ પદાર્થો એટલે કે બોડી ફ્લડના સીધા સંપર્કમાં હોવાથી થાય છે એપેટાઇટિસ સી સૌથી વધારે જોખમી અને જીવલેણ માનવામાં આવે છે હેપેટાઇટિસ બીમારીના બે પ્રકાર એવા પણ છે કે જે સંક્રામક નથી એટલે કે તે એક વ્યક્તિથી બીજા વ્યક્તિમાં ફેલાતો નથી આલ્કોહોલિક એપેટાઇટિસ આ પ્રકારનું એપેટાઇટિસ તે લોકોમાં જોવા મળે છે જે કેટલાય વર્ષો સુધી સતત ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં દારૂ અથવા આલ્કોહોલનું સેવન કરે છે આ લોકોમાં બીમારીના કોઈ લક્ષણ જોવા મળતા નથી અને તેમનામાં અચાનકથી જ જોન્ડીસ અને લિવર ખરાબ થવાની સ્થિતિ જોવા મળે છે તે લોકોમાં લિવરનું કેન્સર થવાનું જોખમ વધારે છે ઓટો ઇમ્યુન હેપેટાઇટિસ આ પ્રકારના હેપેટાઇટિસમાં શરીરની ઇમ્યુન કોશિકાઓ લિવર પર હુમલો કરવાનું શરૂ કરે છે કે જેનાથી તે ખરાબ રીતે ક્ષતિગ્રસ્ત થઈ જાય છે અને કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે આ સ્થિતિ દુર્લભ છે પરંતુ ખૂબ જ જોખમી પણ છે એવા કેટલાય લોકો છે જેમને હેપિટાઈટિસ થવાનું જોખમ વધારે હોય છે સ્વાસ્થ્ય કર્મચારીઓ જેવા કે ડોક્ટર્સ નર્સ અને લેબ પ્રોફેશનલ્સ એવા લોકો જે હેપેટાઇટિસ અસરકારક વિસ્તારમાં મુસાફરી કરતા હોય છે જે લોકોની ઇમ્યુન સિસ્ટમ વીક હોય છે એવા લોકો કે જે કોઈ પ્રકારની દવા અથવા ડ્રગ્સને ઇન્ફેક્શન મારફતે લે છે જે લોકોને નિયમિતપણે લોહી ચડાવવાની જરૂર હોય છે તેવા લોકો જે નિયમિત રક્તદાન કરતા હોય છે જે લોકોને एचआईवी इशन हेपेटाइटिंग नंबर चार हेपेटाइटिंग साक्षण सामान रीते हेपेटाइटि पीड़ित दर्दी में कोई प्रकार खास लक्षण त्यादीता ડાયગ્નોસિસ પર કરાવવા જતા નથી જ્યાં સુધી તેમનું લિવર સમગ્ર રીતે કામ કરવાનું બંધ ન કરી દે ત્યાં સુધી જોકે કેટલાક લોકોમાં આ લક્ષણો જોવા મળે છે સાંધામાં દુખાવો ખૂબ જ તાવ આવવો બીમારીનો અનુભવ થવો થાક ભૂખ ન લાગવી પેટમાં દુખાવો પીળા રંગનો પેશાબ ત્વચામાં ખજવાળ ત્વચા અને આંખમાં પીળાશ આવવી ઉબકા ઉલટી થવી ડાયેર બીમારી જો ત્યારબાદ હેપેટાઇટિસ અત્યાર સુધી માત્ર હેપેટાઇટિસ એ અને બી માટે ટીકાકરણ ઉપલબ્ધ છે તેમ છતાં તમે સાવચેતી રાખીને હેપેટાઇટિસના બાકી પ્રકારોથી પણ બચી શકો છો કાચું ભોજન ન ખાશો ફિલ્ટર કર્યા વગરનું દૂષિત પાણી ન પીશો પોતાનું ટૂથબ્રશ રેજર અને હાઈજીન સાથેની સલાહ અનુસાર સ્વાસ્થ્યની કાળજી રાખો મિત્રો હવે આપણે જોઈએ કે કાશાસ્ત્રી નો આજે છે એમના વિશે ટૂંકમાં માહિતી મેળવીએ પ્રાઉડ ટુ બી ગુજરાતી એન્ડ પ્રાઉડ ટુ બી પોરબંદર કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રી અથવા ટૂંકાક્ષળખીએ છીએ જેઓ બહુશ્રુત વિદ્વાન હતા કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રીનો જન્મ જુનાગઢ જિલ્લાના માંગરોળ ગામે અઠ્યાવીસ જુલાઈ ઓગણીસો પાંચના રોજ થયેલો તેમનું મૂળ વતન પોરબંદર જિલ્લાના કુતિયાણા તાલુકાનું પસવારી ગામ હતું તેઓ વ્યાકરણના પ્રખર જ્ઞાતા હતા મહામાહિમોપાધ્યાય મહર્ષિ અને વિદ્યા વાચસ્પતિ જેવા ઉપનામથી ઓળખાતા તેઓ પાંડિત્યની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલા તેઓએ મેટ્રિક સુધી જ અભ્યાસ કર્યો હોવા છતાં ગુજરાતી થતા સંસ્કૃત ભાષાના પ્રખર પંડિત અને ડોક્ટરેટ પીએચડી માટેના માન્ય ગાઈડ પણ હતા તેઓ મહામાહિમોપાધ્યાય અને સુદ્ધા દૈતાલંકારની પદવીથી સન્માનિત થયેલા તેમણે બસો જેટલા પુસ્તકો પંદરસો લેખ લખ્યા છે અને સાથોસાથ ઓગણીસ વિદ્યાર્થીઓને PhD માટે માર્ગદર્શન આપ્યું હતું રિસર્ચ સોસાયટી અમદાવાદના નિયામક હોવાની સાથે સાથે તેઓ વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના એક સ્થાપક સભ્ય પણ હતા ઈસિસન ઓગણીસો માં તેમણે ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ નિમવામાં આવ્યા આ ઉપરાંત પુરાતત્વવિદ પણ હતા કચ્છમાં લખપત તાલુકામાં જૂના પાટગઢ પાસેના પહાડમાં આવેલી ખાપરા કોડિયાની બે ગુફાની શોધ ઈસવીસન ઓગણીસો માં કરેલી છે તેઓ નવ સપ્ટેમ્બર બે ના રોજ એકસો વર્ષની ઉંમરે અવસાન પામ્યા હતા હવે જોઈએ કેકા શાસ્ત્રીએ પોતાનું જે સર્જન કરેલું છે તેના વિશે માહિતી મેળવીએ ભાષા શાસ્ત્ર અને વ્યાકરણ અક્ષર અને શબ્દ ગુજરાતી ક્રમિક વ્યાકરણ અનુશીલન ગુજરાતી ભાષા ગુજરાતી વાઘ વિકાસ ગુજરાતી વ્યાકરણ શાસ્ત્ર ભાષા અને ગુજરાતી ભાષા ભાષા અને ગુજરાતી માન્ય ભાષાનું લઘુ વ્યાકરણ વાઘ વિભવ કોષ તો ગુજરાતી ભાષાનો લઘુ કોષ ગુજરાતી ભાષાનો અનુપ્રાસ કોષ ગુજરાતી ભાષાનો પાયાનો કોષ ગુજરાતી કોષ ખંડ ગુજરાતી નગરીઓ અસાનજો કચ્છ અતીતને આરે સંપાદન તેમનું ગોપાલ કૃત વલભા ખ્યાન મહાભારત પદ રત્નેશ્વર કૃત ભાગવત સ્કંદ એક અને બે भीमकृत, प्रबोध दयाराम कृत, पद अने नरसिंह महताकृत रास सहस्त्र पदी असाइत कृत हंसाईली दलपत काव्य प्रेमान कृत मेरुम नाटकों અજય ગૌરી શંકર અને બીજી એકાંકી ખન લોહી અને ચરિત્ર આપણા કવિઓ આપણા સારસ્વતો નાર અને સાંડિલ્યના ભક્તિ સૂત્રો ભગવદ્ ગીતા તાત્વિક અભ્યાસ વેદ ચિંતામણી સંસ્કૃતમાં જોઈએ તો સૌંદર્ય પદ્મ નવરત્ન સ્તોત્રમ અમર વનૌધિ કોષ સિદ્ધાંત રહસ્ય સંક્ષિપ્ત ભરત નાટ્ય શાસ્ત્ર મુદ્રા રાક્ષસ કાલિદાસના નાટકો અંગ્રેજીમાં તેમનું પ્રધાન છે સ્ટ્રક્લ બિલ્ડઅપ ઓફ એથી તેમને વિવિધ સન્માનો મળેલા છે ઈસવીસન ઓગણીસો માં રણજીત રામ સુવર્ણચંદ્ર ઈસવીસન ઓગણીસો માં વિદ્યા વાચસ્પતિ રાષ્ટ્રપતિ ભારતીય પરિષદ પ્રયાગ તરફથી અને ઈસવીસન ઓગણીસો માં પદ્મશ્રી ભારત સરકાર તરફથી એનાયત કરવામાં આવેલું છે તો મિત્રો આપણે આજના દિવસે અઠ્યાવીસ જુલાઈ ના ત્રણ મહત્વના દિવસો વિશે ટૂંકમાં માહિતી મેળવી જેમાં ખાસ આપણે ગૌરવ લેવા જેવી વાત કરીએ તો આપણા પોરબંદર જિલ્લાના કેકા શાસ્ત્રીનું જે શિક્ષણમાં પ્રદાન છે તે અદભુત છે આપણે વાત કરીએ આપણાની તો આપણે માત્ર છબછબિયા કરતા હોય તેવું લાગે છે અને મારા માટે કહું તો માત્ર પાણીમાં પગ મૂકો હોય તેવો અહેસાસ થાય છે તો સૌ મિત્રોનો ખૂબ ખૂબ આભાર